Bože, bože, bože, jsou modrý, jak moře Vědě plameny hoře A zní to tak choře Ty vlasy jsou top Ta barva je skvělá Jsou dlouhý, jak noc Buď boje co? Zauřem se v pokoji tam Kde rany se nehojí a Výkřiky svědomy já Ty se však nebojíš já Jak líbáš Bože, ty jsou tak sladký povleču lože, ty tváře jsou tak hladké, Ten úsměv, bože, kvěl se z něj Polení záře, bože, jsi jako sen Bože, jsou modrý jak moře Vidím plameny, hoře, zní to tak hoře Hoře klásy jsou to, ta barva je skvělá Jsou dlouhý jak noc, buď moře celá To co mi vadíme, na tobě nejvěc chybí Poletíme do nebe, já máme hlavy plný vizi nemzla cizí navštívíme vesmír ten styt z nás mizí děláme co se nesmí ty lidi jsou tak vlezli, nevím co pořád chtěj malíř co řádky kreslí babe ty se jako sen.